סירתון זה מחובר כדי להזיז קמן נקודות על אבולוציה, וולאי להסביר קמן נקודות שיוו לא ברורות בחממה של סירתונים קודמים. במוזהן האיסתר של התבא אפשר לראות את התרשימים האלה, שמתחלים מ'קוף אדם פרימיטיבי' ומרימים זנים הקודמים שמציגים צורה כלשהי של התפתחות, להפחת צורה כלשהי של התפתחות, כך שזה מגיע לאליחל של שתי רגלים, זה מגיע ל'pisgai' מה homo sapiens, האדם, אנחנו. מזין אפשר לגלות שאליבולוציה ישוק של תהליך שיצר זה מזמין את הרעיון הזה של התקדמות, שאם הזמן כל דור נהיה יותר טוב מהקודם לו. אבל צריך להיות מאוד ברור שהרעיון הזה, התקדמות לדור יותר טוב, באמת לא הגיוני בקונטקסט של אבולוציה או בתהליך הברירה הטבעית. כל מה שחשוב הוא יכולת ההסתגלות לסביבה, היכולת להסתגל לסביבה או התדירות באה מתאפשר לאורגניזם להתרבות בסביבה כלשהי. זה ממש לא תואם לרעיון היותר טוב שלנו. יש אנשים שחושבים על מה הולך להיות הצעד הבא באבולוציה האנושית, ומדמיינים מדמיינים סוג של בן אדם עם מוח גדול שיכול אה, להזיז דברים עם אנרגיה מוחית, ויכול לראות דרך דברים או כל דבר שהוא אחר. הם מדמינים סוג כלשהי של התקדמות, הנה אנחנו יותר אינטליגנטים, אנחנו יכולים לעשות את כל הדברים שכוף אדם לא יכול היה לעשות. אז אולי השלב הבא באבולוציה יהיה איזשהו סוג של סופר אדם או אדם על. בעצם כלל לא ידוע מה יהיה השלב הבא של האבולוציה אם יהיה כזה בכלל, ולא ניכנס לדיון הזה. הרעיון שזה לא בהכרח המצב. אפילו אם נחשוב על אוכלוסיית האדם כיום, הצלחה במונחים אבולוציונים, הצלחה אבולוציונית היא מאוד שונה חברתית שלנו. למשל, בואו נתמונן בשני האנשים. האחד הזה אה, הוא רופא ויש לו גם דוקטורט נוסף. יש לו גם הרבה כסף אה, וכל מה שחברה מגדירה כהצלחה. בגלל שהוא עשה את התארים האקדמיים שלו הוא היה בבית הספר הרבה זמן לכן הוא החליט לא להביא ילדים לעולם. אז אם הוא רוצה להיות מאוד אחראי, הוא רואה שיש בעולם המון בני אדם, ויש צפיפות שגורמת לנזק סביבתי, לכן אני שהוא ואשתו שגם היא רופאה דוקטורט נוסף, ויש לה גם הרבה כסף את הערים, והם נמדו הרבה זמן באוניברסיטה, לכן הם החליטו לגדל ילד אחד בלבד. זאת uh, אשתו שדומה לו בחינוך שלה. מנקודת המבט שלנו, הם זוג מאוד מצליח ומאוד אחראי. עכשיו בואו נגיד שיש עוד איש אחר פה, והוא... איש פשוט קצת משוגע שמתחילת חייו הוא היה מאוד חסר אחריות. הוא ילד אחד אחרי השני, כך שכשהוא הגיע לגיל שלושים יש לו כבר 10 ילדים. לכולם יש אה, אימהות שונות. אולי חלק מהילדים היו חייבים ללכת לאימוץ. מי יודע איך נראים החיים של האיש הזה? לא נהיה ביקורתיים כלפיו, אבל בעיקרון היום אומרים שהאיש הזה הוא פחות מוצלח מבחינה חברתית. אבל מנקודת מבט אבולוציונית האיש הזה הוא הרבה יותר מוצלח. שכיחות הגנים של אנשים כמו הבחור הזה גדלה הרבה יותר מהר משכיחות הגנים של החברה האלה. נכון? לכן כשמדברים על הסתגלות מנקודת מבט אבולוציונית, זה לא בהכרח דומה להסתגלות מנקודת המבט של הערכים המקובלים למדידת הצלחה שיש בחברה שלנו. הזוג הזה נראה מאוד מוצלח ומתאים מבחינה שכלית, אולי פיזית, אבל הם לא התרבו. הגנים שלהם מועברים באוכלוסייה, בשכיחות קטנה, בהרבה, מזו שאלה בחרים. האלו. לפי הסטטיסטיקה, בערך ל-80% מהאנשים באסיה יש גנים שהתקבלו מאיש אחד, או אולי אפילו מכמה אנשים בודדים. מאיש אחד או אנשים שחיו במאה ה-12, אולי אלה היו לוחמים מונגולים, בין אם זה היה ג'ינגיס או קובלי חן, בלי שננסה לשפוט אותם יכול להיות סוג מסוים של אנשים אגרסיביים שיכלו לענוס ולבזוז חברות שלמות, והם היו מאוד מצליחים בנקודת מבט אבולוציונית, אבל לפי שאנחנו שהפעולות היו מתואבות. הרעיון שמדגש כאן הוא שאין בהכרח בפעולות האלו שום הרגשה של התקדמות. אם דפוס הפעולה מתואר כאן, ימשיך לקרות, כי אז הגנים של אדם כזה יהיו פחות מפוצים, והגנים של האיש הזה יתרבו מאוד במאגר הגנים האנושי. ייתכן כי בסופו של דבר תתפתח האוכלוסייה של בני אדם יותר אגרסיביים וחסרי החיות. חשוב לנו מאוד לכן להבהיר שאבולוציה או ברירה טבעית אינה סדרה של צעדים מתקדמים הם מתקדמים לאט לאט כלפי יצירת אורגניזם טוב יותר, אינטליגנטי יותר, או חכם ומהיר יותר. הברירה הטבעית תלויה בסביבה של האורגניזם ובתכונות שנבחרו על ידה. עכשיו נדבר על אחת מהנקודות שהעליתי בסרטון המתייחס לעיצוב תבוני. בסרטון ההוא לא הייתה הכוונה להשוות בין עיצוב תבוני ואבולוציה. בואו נשים אבולוציה בצד הזה. אבולוציה, והעיצוב תבוני בצד הזה. בואו נדגיש שהדיון או הוויקרוח בשוני ביניהם הוא מלאכותי. אבולוציה היא הבסיס האמיתי בביולוגיה המודרנית. כדי להבין איך השפעת עוברת ומדביקה אנשים, או להבין את מבנה הגנום האנושי, או נניח כדי להבין את מנגנוני התורשה, אבולוציה היא אבן הפינה של כל ההבנות האלו. הידע הזה עדיין אינו שלם. כל יום, כל שנה אנחנו מגלים יותר ויותר איך התהליך של הברירה הטבעית עובד. עדיין קיימים דיונים וויכוחים בנושאים האלו. אנחנו לא בטוחים בקצב ההתקדמות של האבולוציה. ישנן כמה גרומים שיכולים להעיץ או לעקב אותה, אבל צריך להיות ברור, היא מסבירה את כל התצפיות וההבחנות שלנו. כל התצפיות במדע המודרני נותנות גיבוי מלא לאבולוציה ולברירה הטבעית. לכן זהו הבסיס לביולוגיה המודרנית. לכן מי שאינו מכיר בברירה הטבעית ובאבולוציה, למעשה מתנקר לכל ההבנה שלנו בביולוגיה מודרנית. עיצוב תבוני הוא מערכת אמונה. הרעיון מאחורי ההבנה הזאת כאן, הוא לנסות ליישר את האדורים עם הקבוצות שמעדיפות שיטה אחרת, במקום אבולוציה, כדי שהם יוכלו להיות שלמים עם האמונות, ה, אה, האמונות הדתיות שלהם. ויחד עם זה, לא יהיו חייבים להתכחש לביולוגיה המודרנית. כאשר מדברים על עיצוב, יש להבין שבמקום להסתכל על עיצוב פרטני, בין אם זאת העין או אורגניזם ספציפי, אפשר לומר שאין עיצוב פרטני. אפילו אם נחשוב על עין האנושית, הרי גרסה אחת בלבד של העין האנושית. יש מבחר אינסופי של וריאציות לצורות עיניים. חייבים להיות עיצובים תבוניים ולא עיצוב תבוני יחיד. כל הרעיון מאחורי הסרטון הזה, כוונתו לומר שאם מישהו נוטה להאמין במעצב הבורא גם אז הייצוב היותר תבוני הוא ברמת המערכת שהיא מערכת של האבולוציה לא ניסינו להגיד שיש מעצב יוצר או שאין יוצר כל מה שנאמר אה, כאן הוא שאם מאמינים ביוצר כזה מה שנאמר בסרטון הזה מעמיק יותר ומצדיק יותר את האמונה בבורא שאתה מאמין בו. זה בכלל לא מדע ייצוב תבוני הוא הכחשה של הביולוגיה המודרנית זו זו אינה תיאוריה, כפי שהתומכים שלה טוענים. הם גם, גם עוטפים זות במונחים כאילו מדעיים, אבל זות לא תיאוריה. אין אפשרות לבדוק עיצוב תבוני. אין שום אמצעי מדעי שיוכל לאשר, או לדחות באם משהו עוצב על ידי סוג כלשהו של יוצר ממשי. זו היא פשוט מערכת אמונה, שמהותה היא דחייה של הברירה הטבעית. אין כאן כוונה... לחוסר כבוד כלפי אלו מאמינים באמונה הזאת, מכיוון שהיא מורכבת משילוב הדוק בין כמה דתות ואמונות. המטרה האמיתית כאן היא ליישב ולפשר. אם באמת רוצים להאמין בבורא היוצר ומעצב, עדיין עדיף להתבונן במערכת כולה. ולא רק בעיצוב. הועלו כאן שתי נקודות האלו, וניתנו שתי עברות, על האבולוציה, עיצוב תבוני, ועל הוויכוח דיון ביניהם, אבל זה לא באמת ויכוח, זהו עיקרון ההבנה של ביולוגיה מודרנית. עיצוב תבוני הוא התנגדות לביולוגיה מודרנית, כפי שאנחנו מבינים אותה כיום. אין כאן תיאוריה ניתנת לאישור ולדחייה. אלינו את הנקודה של האבולוציה, לא בהכרח אומרת שקיים קו ישיר, של התפתחות ליצורים הנעשיים יותר ו